Salutare! Sunt Adina Vaideanu. Episodul de azi va fi, așa cum știi deja, ultimul din această miniserie. Sper că ți-au fost de folos toate filmulețele pe care le-am realizat. Sper că ai înțeles despre ce e vorba și ce pot să spun. Abia aștept să ne cunoaștem și să povestim mai multe. Și în încheiere aș vrea să te las cu câteva cuvinte despre Zaito preluată de pe site-ul lor oficial și ei spun așa Că misiunea lor este să îmbunătățească viețile oamenilor pe care îi servesc, iar viziunea lor este să împuternicească oamenii în privința stării de bine prin intermediul unor tehnologii inovatoare, prin educare și printr-o aplicabilitate îmbunătățită, cu focus pe elementele funcționale, emoționale și energetice. Zaito este o companie globală ce dezvolte și produce hardware și software specific conceput pentru a oferi o imagine detaliată a sănătății personale, și pentru a sprijini deciziile privind starea generală de bine. Produsele Zaito utilizează tehnologia de scanare Zaito, care oferă o interfață între un computer și corpul uman, realizându-se astfel un schimb dinamic de informații, sub forma aceea ce numim un biochestionar. Biochestionarul implică semnături generate de computer, aceea ce numim articole virtuale, și înregistrarea răspunsului corpului prin răspunsul galvanic al pielii, o metodă bine dezvoltată de monitorizare a răspunsurilor organismului la stres, utilizată în mod curent în aplicații cum ar fi poligraful sau biofeedback-ul. Și cu asta închei și îți reamintesc că te așteptăm la centru, chiar și numai să ne vizitezi și să te încarci cu energie bună. Asta îți garantăm. Și nu uita! Ai grijă de tine și de sănătatea ta.